برو تحریک چل رہی ہے کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں دیکھیں ہم سب کو یہ جہاد کے اندر یہ جہاد ہے اس وقت ایک ملک کے اوپر فیشنز امپوز کی جا رہی ہے کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں مارشل میں بھی نہیں ہوا میں جنرل باجوہ جنرل مشرف کی میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا مجھے جیل میں بھی ڈالا آٹھنا, آٹھ دن لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشس ٹیکٹکس جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے جن جس طرح تشدد کیا گیا کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا ہمارے لیڈرز کو شیخ رشید کو اس کو اعظم سواتی کو شہباز گل کو فواد چودھری کو اس کے علاوہ صحافیوں سے جو کیا ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس دبائیں اور دھمکائیں دو طریقے ہیں نا یا انتشار کی طرف نکل جائیں توڑ پھوڑو اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا میرے اوپر تو قتل قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری آ, تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے اور خاص طور پہ آج آ, کے ماحول کے اندر میں کئی دار سوچتا ہوں کہ جیل میں تو میں تو چلا جاؤں گا کیا یہ اس کا فال آؤٹ گون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت اور مجھے لگ ایسے رہا کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے چاہے جیل میں ڈالو چاہے ڈسکوالیفائی کرو کیونکہ سب مل کے بھی زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے